Moc nesportuju. Snažím se. V létě většinou jezdím někde na kole a snažím se každý den vyjet, aspoň večer na hodinu někam. Snažím se běhat, ale vždycky pak přijde podzim, přijde zima a vence mi nechce a přestanu se sportem. A těžko se pak na jeře začíná. Jak se to sportuju? No, jestli se počítá tanec jako sport, tak třeba jednou týdně, ale jinak moc nesportuju. Jsem moc sportovní typ. Jo. A sportovala jste někdy vůbec? Hmm, když mě nutili, tak jsem sportovala. Ve škole na tělocviku, tak jsem sportovala, ale jinak jezdím na kolečkových bruslích, jezdila jsem na koních pilku a občas plavu, to je tak všechno. Uh, basketbal, když jsem doma, tak třikrát, čtyřikrát týdně. Hraju, pořád hraju jako Ligu v Čechách, takže dvakrát, třikrát týdně trénujeme, jednou týdně máme zápasy a když mám volno, tak jednou dvakrát týdně jdu třeba na kolo nebo běhat. Vždycky to je to, jak mám čas, ale skoro každý den sportuju. No, já jsem tedy fotbal nikdy závodně nehrál, ale uh, baví mě to. Jako, řekl že sportuju spíš rekreáčně, kromě fotbalu taky za univerzitu hraju i softball. To je obdoba baseballu, A tak to asi víte, že ho tady znáte. A v tom teda nejsem Bůh ví jak dobrý, ale baví mě to taky, no. Ani náhodou. <laughs> Ani náhodou. Ne, ne, ne, ne. To, to není moje to není moje hobby. To není můj skonček. Jedině Jedině si tady kolega jako napovídá, jestli go je putty, turistika, sport, jako jo, tak chodíme na výšlapy, jo, chodíme na e, nějaké m, trasy, jo, kde si řekneme, jdeme třeba na Buchlov, nebo jdeme na běžky, jo, nějakou trasu, jo, ale to je to je, bych řekl, výjimečně sváteční, to je, to je událost, jako jo? To, není, to není sport jako takový, jo. Aby jsme to dělali každý den. Uh, hmm, jezdím na kole třeba, ale to ne tak, že bych každý den sedl na kolo a jel 100 kilometrů, jako, to mě, to mě nehrozí tady to. to, to, to rozumím, no.